Mesuri drastice anunțate de subliniere F-ul policiei române după jaful de la sine subliniere T. f policiei române a fost chemat astăzi de ministrul Carmen Dan, la sediul Ministerului de Interne pentru a da explicații legate de activitatea subordonaților săi pe tema scandalului pornit în urma jafului din zona sine subliniere de miercuri, atunci când un subliniere ofer a reclamat la poliție ce a fost atacat de hoci. a fost surpriza omului când a aflat ce oamenii legii erau în tem cu modul de acțiune al hocilor care atacau extrem de des sub liniere oferi. Cetelin spune ce policia a intensificat patrulele în zona considerat periculoasă, iar în paralel se fac cerceturi pentru prinderea tâlharilor. Eful policiei susține ce în trecut, în zona sine sublinierea, T, au mai fost astfel de atacuri, iar autorii au fost prin I de fiecare dată, a spus subliniere Eful policiei române la sediul Ministerului de Interne, conform Antena 3.